Me ollaan ajattelemaan, että ulkonäällä on merkitystä parin valinnassa. Hyvännäköisinä pidetyillä ihmisillä on niin sanotusti eniten vientiä ja tätä pidetään usein luonnollisena. Hypervisuaalisessa ja kultuskeskeisessä kulttuurissa ulkonäällä on kuitenkin muutakin merkitystä kuin vain se, että ketkä päätyvät parisuhteisiin ja keiden kanssa. Ulkonäkö vaikuttaa esimerkiksi siihen, kuka tulee valituksi tiettyyn työpaikkaan, keiden kanssa solmitaan ystävyyssuhteita, minkälaista palvelua kukin saa, tai saako palvelua ylipäätään, tai vaikka siihen, kuka tulee valituksi eduskuntaan. Ulkonäärässä on siis hyvin moninaisia taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia. Eli toisin sanoen ulkonäkö vaikuttaa hyvin monin tavoin yksilön taloudelliseen ja sosiaaliseen menestykseen rakentajan usein näkymättömiä esteitä yhtäällä, samanaikaisesti avatenovia toisaalla. Me ihmiset annetaan ulkonäölle sen saama arvo.